Тату, привіт! Ну, ти знаєш, я не можу приїхати, я зайнятий. Давай. В ефірі програма «Світлі гості на Світлому радіо нас відвідав відомий Гурт П'ятий океан. Ми продовжуємо наше інтерв'ю. Нам надійшов телефонний дзвінок від радіослухача. Вітаємо! Добрий вечір! «Можна замовити пісню для тата? У нього сьогодні наручення. Якраз нещодавно вийшла нова пісня гурту «П'ятий океан» про тата. Тож нехай вона стане музичним подарунком для вашого батька. У <му> твоїй пустій кімнаті тільки спогади і сон. Обіпризь на мене, тату, Ходи вийдем на балкон. Я веду тебе на мисто, Львань старенький самокат. Він везе мене в дитинство, І тебе везе назад. Дай ж у тату, він, мій Боже, Целедай на схилі літ. А без нього я не можу, помарніє білий світ На моєму видно колі, зорі дивляться на схил Так як зараз я ніколи свого тата не любив Мою душу обезболив погляд батька слова Жена душа, сторінки перегортає, вітер книгами біжить, що попереду не знаю, але зараз добра ми, щоби визнати правдиво і сказати це тобі я і сильний, щасливий поки. Житатові мій Боже, сили дай мі дайні на, дай на схилі літ, а без нього я не можу помарні піли світ. світ, на моєму видно колі зорі дивляться злі, на ски. Так як зараз я ніколи свого тата не любив. Тай же так то він мій Боже, сил дай на схилі а без нього я не зможу, я не помер, не можемо видно колі, зорі дивляться на ски. Так як зараз я ніколи, свого тата не любив, мою душу обезполив Бог. Наслушаю молю душу в цей погляд бака слова розкриє як ніколи розкриважена душа Тату, я зараз приїду Дай же та